تصريحات لبوتين زلزلة العالم وردود فعل دولية وعالمية وأيضا تحديد موعد رفع الحد الأدنى للأجور وبشرى سارة للعمال في تركيا السلام عليكم حياكم الله مشاهدينا الكرام وأهلا وسهلا بكم آه بهذا الفيديو تصريحات بوتين زلزلة العالم وردود فعل دولية عقب إعلان بوتين التعبئة العسكرية واستخدام النووي حيث رد البيت الأبيض واشنطن تأخذ تهديدات بوتين النووية مسؤوله على محمل الجد سيكون هناك عواقب وخيمة في حال استخدم بوتين أسلحة نووية حيث أسار إعلان الرئيس الروسي فلادامير بوتين يوم الأربعاء التعبئة العسكرية الجزئية في صفوف جيش بلاده ردود فعل عدد من قادة العالم ولا بد من ذكر أن الخطوط الجوية التركية الروسية ممتلئة الحجز بسبب الفرار من روسيا إلى تركيا وصباح الأربعاء أعلن بوتين في كلمة مباشرة للأمة بثها التلفزيون الرسمي أنه وقع مرسوما نشيره على موقع الكرملين بشأن التعبئة الجزئية التي من المقرر أن تبدأ اليوم وأضاف أنه عندما تتعرض وحدة أراضي بلادنا للتهديد فسنستخدم بالتأكيد كافة الوسائل المتاحة لحماية روسيا وشعبها مؤكدا أن كلامه ليس هراء ومعلقا على ذلك قال روبرت المستشار الألماني أن التعبئة الجزئية الروسية تصعيد جديد للصراع في أوكرانيا وفق صحيفة الجارديان البريطانية ونقلت صحيفة الجارديان تصريحات لمتحدث الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية حيث قال أن بوتين يخوض رهانا خطيرا باستخدامه النووي كجزء من ترسانة إرهابية وأضاف يجب علينا إيقاف سلوكه المتهور وأكد أن الاستفتاء المزمع إجراؤه في مناطق أوكرانية للانضمام إلى روسيا لن يتم الاعتراف به وتأتي تصريحات بوتين بعد يوم من إعلان عدة مناطق تسيطر عليها موسكو الشرق وجنوب أوكرانيا إجراء ستاء للانضمام إلى روسيا ننتقل مشاهدينا الكرام إلى خبرنا الثاني وتصريحات وزير العمل والضمان الاجتماعي تصريحات مبشرة حيث قال سنزيد الحد الأدنى للأجور في تركيا في شهر ديسمبر كانون الأول وجاءت عناوين تصريحات الوزير كالتالي قال في الفترة الماضية قمنا بزيادة الحد الأدنى للأجور في تركيا بأعلى معدل في التاريخ ولقد فعلنا ذلك في يوليو وشهر ديسمبر وسنفعل ذلك في شهر ديسمبر كانون الأول أيضا سننقذ موظفينا من تدمير التضخم نحن بحاجة لطمأنة شعبنا إذا مشاهدينا الكرام إن شاء الله تكون الرواتب عالية متناسبة مع ارتفاع الأسعار مع التضخم الحاصل في تركيا هذا كان أهم لدينا مشاهدينا الكرام أترككم بأمان الله والسلام عليكم